الحمد لك يا الله يا رب السماء في كل حين والشكر والثناء لك على عطاياك الجزال شافيت سيف الغالي واسعدت قلب الوالدين يوم انه السلامة والعناء والهم زال الله يا كبر الفرح بعيون أهلها جمعين كالعيد فرحتنا وهذا اليوم بهجة واحتفال نحمد الله على السلامة يا الغالي الآن وحصية كل في كل والشكر والثناء الك على عطاياك الجزاء شكرت سيف الغالي واسعرت قلب الوالدين ومنه قام بالسلامه والعنا والهم زال الله يا كبر الفرح بعيوناه اجمعين كل عيد فرحتنا وهذا اليوم بهجة واحتمال البيت نورت الجوعه والحبايب حاضرين يباركون في سلام والفرحه خيال يا مكتزين يا سيف ابن فهد طهور ويحفظك مولى الجلال خطاك الشر يا ولدي سيف ويا فرحه السنين طهور يا أكبر بشرك على الفرح لك توم فع الشر وغدأ والشر عداك يا للغاني من يحفظك ربي وما تشوف الشر وسنين الضوايا الشهم يا رمز المراك الراعي العلمات من سفر حليا الكريم يا يا شبل الرجال فرحة أبوك اليوم والله اجمل افراح السنين هذا فهد رمز الكرم والطيب وكبر الفعال وسيف امك فرحة في عيونها يبن والله استجاب لدعوة امك في عتمة اللي انت ظنها وذخرها وانت لها العين اليمين هادي الاصيلة الطيبة وكفوفها تعطي الجزاء اختك اسن وخوك بد ياسمين يباركونك بس وهم بعد لك راس والشكر والشكر والعرفان للي كانوا معنا واقفين كانوا سندنا في مرض غالينا سيف الله العيال والله يقدرنا على رد من الطيبين اللي مواقفهم ما ننساها ومهما الوقت ضا وختامها يحميك رب الكون رب العالمين ويجعل ايامك سعاده والسعادة كتوم أمك أمك سيف امك فرحه في عيونها يبين الله استجاب لدعوة امك في عتمة الليال انت ظناها وكفرها وانت لها العن اليميها دين اصيل اللي لكفها تطن جزاها وام سيف امك فرحه في عيونها يبين الله استجاب لدعوة امك في عتمة الليال